you <music> ورجعنا لكم بحلقه جديده، حلقه اليوم ان شاء الله بتكون حلقه ميكس بلس، وان شاء الله في حلقه اليوم نتكلم عن اربعه اخبار. الخبر الاول اللي معانا في حلقه اليوم يتكلم عن شاب يرسم على راسه، والخبر الثاني يد ما تتاثر من الزيت المغلي، والخبر الثالث شاب يتحكم في عينه، والخبر الرابع موت شخص بسبب ثروته. هذه الاخبار اللي معانا في حلقه اليوم اللي بتكلم عنها بعد الانترو. خبر الاول معنا في حلقه اليوم يتكلم عن شخص اسمه لوكا لوس هذا الشخص يقدر يرسم على راسه بشكل أنها تكون الرسومات ثلاثي الابعاد وهذا الشخص اقرع واستغل هذا الشيء وصار يرسم على راسه رسمات بشكل ثلاثي الابعاد وغير كذا صراحه الفكره ما تيجي على البال ابدا الخبر الثاني معانا في حلقة اليوم متكلم عن مشهور في منصة تيك توك اسمه نسيم ماجد هذا الشخص محتوى غريب لانه هذا الشخص يقدر يدخل يده في الزيت المغلي بدون ما يتأثر بدون ما يجيه حروق هذا الشيء غريب ماله تفسير الا تفسيرين يا يعني انه هذا الشيء اللي قاعد يقدمه سحر او انه عنده مشكله في الاعصاب عشان كذا ما تتاثر يده بس في الاول الأخير مفروض انه تجيه يعني علامات حروق او شيء زي كذا لكن هذا الشخص يدخل يده بدون ما يجيه اي شيء بدون ما يجيه اي اثار ابدا صراحه هذا الشيء انا اشوفه انه غريب صراحه عموما اكتبوا رايكم في الكومنت بخصوص هذا الموضوع خبر الثالث اللي معانا في حلقة اليوم يتكلم عن شاب ألماني يقدر يتحكم في توسيع أو تضيق حدقة العين، هذا الشيء غريب أكيد، ومن يوم ما طلع البشرية ما قد شفنا أو سمعنا إنه شخص يتحكم في حدقة العين من ناحية توسيعها أو تضيقها، فهذا الشيء غريب، والأطباء سألوا هذا الشخص كيف تسوي هذا الشيء؟ فجاوب وقال من يوم ما كنت أنا شاب كنت أتدرب، فمع الوقت صار يتقن هذا الشيء ويتحكم في حدقه العين من ناحيه توصيحه او تضييقها فصراحه اول مره اسمع انه في شخص يتحكم في حدقه العين هذا الشيء يعتبر غريب صراحه الخبر الرابع والأخير اللي معنا في حلقة اليوم نتكلم عن شاب برازيلي اسمه وسلي بيسانو هذا الشخص قتل عن طريق عصابة بسبب تفاخره بالشيء اللي يملكه أو الثروات اللي يملكها كان يعني يصور الأشياء اللي يملكها وينزلها في منصة إنستغرام. وهذا العصابة ماخذه هذا الطريق اللي هي قتل الأشخاص اللي يتفاخرون بالشيء اللي يملكونه فقتلوا لهذا السبب ووسلي بيسانو جمع هذه الثروات عن طريق اللي هي العملات المشفرة اللي متعارف عندنا باسم البيتكوين. وكذا يكون خلصنا حلقه وتكلمت عن هذه الاخبار الاربعه اتمنى ان هذه الاخبار عجبتكم ونالت على رضاكم لا تنسون اللايك والشير والاشتراك وكذا يكون خلصنا ويلا سلام